Albisteak irakurtzea berrezkoa da gure burua gunertuta mantendu nahi badugu. Hala ere, kontu zehill berdugu. Osoraza zabaita informazio partziala interesatua edo zuzenean faltzua zabaltzea. Garai batean, albisteak egunkarien bida soilik irakurtzen ziren eta beraien fidagarritasuna neurtzideten idazlearen edo egunkariaren osperen arabera. Baina gaur egun, teknologia berrien eta internetaren aurorapenekin, eranongi batean informazio faltzua zabaltzea denork egin dezaken zerbait da, ikaragarrizko abiadurarekin gainera. Beraz, nolaie estatu dezakeko irakurtzenari garen albisteak giazkoa dela. Figineu utelakoak sortzean arazoiak hainbat izan daitezke. Lanik eta behin ospergina izateak albiste mota hauek sortzea ekartze Horretaz gain desinformazioa beste helburu bat ere bada. Jendeak agi ezagutuko bezan. Ez Gainera, erabiltzailea gaina daiteke bere informazioa pertsonal lortzeko helburuz, beldurra eraginez. Azkenik, erabiltzailearen gaioa infektatzea beste helburu bat izan daiteke, malburbat baliatuz. Horretaz gain, albiste faltxo hauek irakurtzeak arazo larriak ekartze zake. Hasteko, lena bezala, desinformazioa sor dezakete. Erabiltzailearen informazio desogokia laraziz. Gainera, erabiltza jaren gaiue infektatzea da, fitxatik bat irekiz web da web horri bat bizitatuz. Hamaitzeko, albizte faltsuak uneko mezzeluritza sistemen gainkargar sorrezakete, jadibitez, whatsapp WhatsAppena. Arrazoi guzti hauen nola jokatu behar dugu albiste faltsuan aurrean? Web horri abaldin bada, segurtasunagiriari erreparatuko diogu. Hau da, elbideak HTTPS protokola jarraitu beharko du, ondoan giltzarrapo bat edukiri. Albiste amezu bidez jasotzen batuku, bidaltzaiarei erreparatuko diogu, bidagarria dela egiaztatuz. Ez bagaude guztet segurua bidagarria den, internautaren segurtasun bulogora jo beharko du. Gainera, ez dugu jasotako informazioa zabalduko egiazkoa dela egiaztatu arte. erlazionatutako edabideetan albiste bidagarria dela konprobatuko dugu, eta aurreko zerrek ezpagaitu asebetetzen, aditu batik adetuko diogu. Bideogu karara iegatu gara, mila esker uste egatik, baina ezaztu, interneten erozer gauza arkitaratu ondo pentsatu.